Де брати натхнення, коли його нема? Люблю це запитання. І річ тут, до речі, зовсім не в натхненні. Давайте одразу відкинемо якісь проблеми емоційно-психологічного характеру. Тобто, якщо це не депресія, якщо це не вигоряння, а ми говоримо чисто про навчальну проблему або професійну проблему, то відсутність натхнення – це, скоріше за все, буде або нерозуміння вами ваших бажань і вашого майбутнього, творчого, професійного майбутнього, або невдоволеність своїм теперішнім рівнем. Тому, коли немає натхнення, задайте собі прості питання. Чого я хочу від себе, як художник? Чого я хочу від світу? Що я хочу дати світові?